Я, Вірій Анатолійович, вступаю на військову службу, часто присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканість. Сьогодні присягу склали 11 резервістів, розповідає командир бригади териоборони Ігор Богун. Серед них і Богдан Андрійчук. Зізнається, ні військового, ні бойового досвіду немає. На За запитання, що його спонукало підписати контракт з бригадою територіальної оборони, каже, першу чергу захист країни, як найменше. Я хочу бути впевненим в собі, і тому буду впевнений в країні, що вона буде міцна і сильна, а військова підготовка мені дає цю впевненість. Разом з Богданом присягу склала і його матір Наталія Андрійчук. Заосвітує жінка-кухар. Після події Революції Гідності, та на Донбасі жінка змінила свій фах. Я мати п'ятері дітей, коли побили моїх дітей на Майдані, а чужих дітей нема, я вийшла в Київ на Майдан і три місяці пробила Хмельницької сотні. Потім прийшла війна, я стала волонтером, так само допомагала військовому. А коли з'явилася територіальна оборона, я зрозуміла, що я далі маю допомогти територіальної оборони для того, щоб мої сини так само влілися. Цьогорічні збори на відміну від попередніх відбуваються на місцях формування особового складу батальйонів бригади територіальної оборони, каже командир бригади Ігор Богон. в 2019 році ми проводили всі разом збирались. Тож зараз вони знаходяться в місцях формування наші батальйони. Це Шепетівка, це Славута, це Ярмольниця, Кам'яніс-Подільські навчальні збори з військослужбовцями і резервістами оперативної резерви другої черги, які будуть проходити на протязі сіми днів перші два дні буде проходити індивідуальна підготовка, а далі вже в управлінні, складі управління бригад, управління батальйонів будемо навчатися виконувати задачі, управляти підпорядкованими підрозділами по стандартам НАДО. За словами Ігоря Богуна, сьогодні навчання розпочали 154 резервісти Хмельниччини. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.